سألت النسيم متى تأتني فهبت رياح الخريف العتي صبرت عليها عسى تنجلي أجابت بنظر وما ضرني أجابت بنظر وما ضرني سؤالي لها بالبا وهل أجابت بقد وقلب اشتعل، أجابت بقد وقلب اشتعل تمنيت أن لو قالت نعم وتأبى الرياح ألا تنجلي وتأبى الرياح لا تنجري أسير يسير أسير يسير وسامعي قلب جريح قلب جريح جريح لا ينسني قلب جريح لا ينساني قلب جريح لا ينساني فؤادي عذابي فؤادي عذابي وحين اكتئابي أتى ضمني وحين اكتئابي أتى قصيدة من كلمات صاحب الحس المرهق والتعبير الراقي المتألق دائما شاعر الشباب الشاعر مصطفى أحمد فواز